तो हार हार Now, you, been, you can make the whole room stare Your moves are okay There's a baby, here's your heart Your look okay There's a bag of glasses, no matter what you want Give your fingers, give your heart Give your heart, give your heart Give your heart moves are okay look okay baby even mere no mar diya samke rakh me bhi aankh tu slowly slowly slowly slowly slowly slowly naach tu even mere no mar diya samke rakh me me bhi hai کرک دلے دل دل چوری کریں Now whatever you have, babe You can make the whole room stare But you know that my favorite Is when you're rocking that this is where Out of it, the out of here हाई नखराते रानी हईरे टेड गबरूलू मारे अटने मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिण लकते बुलाे अटनी हाय नखराते रानी हईरे टेड गबरूलू मारे अचनी मुंडे बादल گرو ڈرتا تین سوٹ سوٹ کر دیں تکاب لگتی پٹو ڈال لگے نی تاریا تو وقت تین سوٹ سوٹ کردا چلیاں ہوں مورن ہی بڑکے